صلہ اللہ یار سولا ابھی سے فسلا ہوئی سیا سن لا فسل یا سیا بل کب کا رسوا پرسوال میرے مال مجھے کرے دیتے میری قسمت کے ملا تجھے سہتا بوش مجھے قسمت کے ملا تلے پوش مجھے اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا تو آپ نے محمد خران جواب دینا ہے ساتھ نے مجھے دعوت دی ہے نا محبت اس محبت کے ساتھ میرا دل خوش کیجیے محبت سے نعرہ رسال نعرہ رسال تکے تجھے مجھے, مجھے جس کو یقین ہے محبت سے بولے آپ کے محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ कमला जी पाला दा वहां बसे मंदेया नु गल ले ना हां मंदेया नु गल ले ना मंदेया नु गल ले ना ओदा कमला जी पाला दा اس کو سہارا ہے محبت سے بولے کملی کمنی دیوالڑ کملی نے دیوال تیرا سہارا ہے بھی بس نیک دیا